Ще си ръчка. Ще Сега е в нормалното. Сега е в нормалното. Обратно. Обратното е само ако приемо влезе и трябва да Да, да, да, да, да изкараш. Не, само глене за качи железо. Това ще То, може кордър. Това дайма койба трябва. ще Вот обратно все